Nezávislost na pracovní době? Oceníte ještě v hrobě. Dobrý den, ahoj, tady Michal z QuickShirtu. Objednávka i velkého množství oblečení s vlastním potiskem je na QuickShirtu opravdu rychlá, jednoduchá a bez čekání. Začneme tedy v katalogu, kde po najetí myšlí na produkt, vidíte cenu a množstvní slevy. Vyfiltrujte si požadovaný textil a kliknutím na vybraný produkt se dostanete na jeho detail. Zde si vyberte barvu a pomocí tlačítek plus nebo vyplněním čísla si přidejte jednotlivé velikosti. Ty se rovnou zobrazí v košiku, můžete kombinovat různé barvy, velikosti i produkty jako trička, mikiny, tašky a podobně. Když budete mít v jedné zakázce minimálně 30 kusů a potisk bude mít jednu až tři tiskové barvy, tak ji potiskneme výrazně levnějším sítotiskem. Od 50 kusů tiskneme sítotiskem dokonce až 10 tiskovými barvami, jinak standardně digitiskem. QuickShare to sám dokáže poznat a proto je tak skvělý. Do košíku si přidáme ještě stejné tričkoviné barvy a vyplníme znovu požadované počty kusů u jednotlivých velikostí. Každá barva se v košíku zobrazí jako samostatná položka. Zároveň jsme dosáhli vyšší množstevní slevy. Vrátíme se do katalogu, abychom přidali ještě dámskou variantu. Vybereme dámské tričko, klikneme na detail a vybereme opět barvu a přidáme velikosti. Čím více kusů budeme mít v košíku v rámci jedné zakázky, tím vyšší množstevní slevy dosáhnete za textil i za potisk. Pokračujte do designéru, kde si v náhledu můžete nahrát tisková data a přidat text. Začneme kliknutím na tlačítko Přidat text, napíšeme třeba To chci... Změníme font a barvu, kterou mimochodem můžete definovat pomocí kódu, a kliknutím v tiskové ploše si text zvětšíte a umístíte třeba na prso. Dále přidáme potisk na záda, který nahrajeme přímo z počítače. Doporučuji se podívat na tento odkaz, kde najdete informace, jak nahrát kvalitní tisková data. Nemějte ale obavy, všechny objednávky pečlivě kontrolujeme. Kdyby kvalita tiskových dat byla nedostatečná, tak je buď rovnou opravíme, bude-li to možné, nebo se vám ozveme, abyste dostali špičkový potisk. Já zde mám připravené vektorové logo z ilustrátoru s průhledným pozadím. Logo zvětšíme a umístíme mezi lopatky. Kdybyste chtěli logo oříznout, tak nám to napište do poznámky na konci objednávky. Zdarma vám ho ořízneme. V košiku můžete libovolně přepínat mezi produkty. Jak vidíte, potisk je stále na stejné místě vzhledem k tričku. V levém sloupci vidíte vybrané velikosti zvoleného trička ty také můžete připínat, abyste se podívali, jak na nich bude potisk vypadat. Pokud byste chtěli logo umístit nad nebo pod tiskovou plochu, tak ho dejte k horní nebo spodní hraně a napište nám tu do komentáře v posledním kroku objednávky. Klidně nám napište, kolik centimetrů od šluho chcete umístit. My pak upravíme náhledy a pošleme vám je ke schválení. Nyní si klikneme na připočítání ceny. Trvá to jen chviličku a QuickShart na základě počtu barev, velikosti potisku a celkového množství kusů v zakázce určí výrobní technologii DigiTisku nebo sítoTisku a spočítá přesnou cenu. V košíku vidíte přepínač ceny s nebo bez DPH. Podívejte se také na rozpis ceny, kde najdete cenu za produkty a výše dosažených množstevních slev za textil i za potisky. Na konci vidíte celkovou úsporu. A jak vidíte, to už se vyplatí. Zde můžete otevřít taky předvýrobní korekturu která běžně stojí několik set korun a čekali byste na ně i několik dní. Na QuickShirtu vám ji vygenerujeme zdarma a hned. Po dokončení objednávky vám ji pošleme spolu s faktorou na e-mail. A to je vše. Zakázku máte hotovo a teď si buď vytvoříte další zakázku s jinými potisky, zde nahoře vpravo, nebo přejdete k dokončení objednávky a následně rovnou do zabezpečené platební brány Goupé a máte hotovo.